Obojí. Obojí. Kávu, kávu si dvakrát denně děláme. a jak pijete tu kávu? Preso. Mhm. No, s já, já s mlíkem. Já s medem. Mě to překvapuje, mě osobně to chutná, já jsem na to zvyklý a tak, takhle to piju. Kafe, já asi moc kafe nemůžu, protože jsem moc citivá na kofein. Ale čaje můžu hodně, no. Čaje hodně piju. Piju kávu i čaj a mám rád dobrou kávu i dobrý čaj. Dobře. Uh, jak pijete čaj nebo kávu? S mlékem, cukrem? Uh, kávu nejraději s mlékem. A mám uh, rád jak espresso, tak mocapres i překapávanou různé druhy káv. Uh. Mám rád uh, zelený čaj s praženou rýží. Nebo... Uh, Dvakrát fermentovaný puer. Kávu piju, ale kávu piju jako společenskou událost. Nepiju to kvůli tomu, že bych potřeboval dostat kofein, abych vydržel déle nespat. Takže to je pro mě forma, jak jít s kamarády ven a při kávě si povídat. A čaj piju. Mám rád anglický čaj, což je černý, těžký, silný čaj s mlékem a ledem. S ledem. Uh -huh.